Jedan od najvećih proizvođača sadnog materijala je Saša Čolić iz Velike Drenove Kotrstenika, koji je nastavio tradiciju kalemarske proizvodnje svoje porodici i predaka, kako kaže, dužu od jednog veka. Velika proizvodnja voćnih i loznih kalemova u Rasinskom okruku započela je još krajem 19. veka, pa je i danas ovaj kraj poznat po velikim proizvođačima sadnog materijala. Ovaj kraj je da kažem, najpoznatiji upravo po proizvođačima lozno-sadnog materijala jer je bio pre 30, 30 godina lider, da kažem, u evropskim okvirima, jer se ovde proizvodilo u tom trenutku negde od 40 do 50 miliona sadnica. Odnosno, toliko je 89. godine izveženo iz tadašnje Jugoslavije, odnosno iz Rasinskog okruga. Danas je ta proizvodnja spala na nekih 10 do 12 miliona, ne, od prilike, znači ne zna se baš tačno. Problemi proizvođača kalemova u Srbiji su mnogobrojni, od loše povezanosti između države proizvođača i struke, preko nemogućnosti izvoza za zemlje Evropske unije do nepostojanja subvencija za kalemarsku proizvodnju. Mi smo jedina zemlja u okruženju koja ne ima subvencije za poproizvedenom kalemu, dok u drugim zemljama imate ili na okalemljeni o kalemijani lozu subvenciju ili na fakturisan. Znači kad prodate imate određenu subvenciju, kod nas to ne postoji. Kod nas se samo subvencionišu oni ljudi koji kupuju sadni materijal, ali ne i proizvođači. Tako da smo mi prepušteni da kažem sami sebi. Recimo lozni sadni materijal, znači lozni kalemovi mogu da se uvezu u Srbiju iz Evropske unije, dok mi ne možemo da izvozimo u Evropsku uniju. Kad budemo ušli u EU, onda će nam odozvoliti da, da možemo da izvozimo naše kalemove. Pretpostavljamo da je razlog konkurencija, jer smo naši lozni kalemove su minimum dupleti ni. I pored svih tih nepovoljnosti Saša Čolice već 5 godina uspešno bavi proizvodnjom kalemova. Njegova godišnja proizvodnja u proseku iznosi oko 100.000 loznih kalemova i 50.000 voćnih sadnica. Proizvodnja kalemova započinje od proizvodnje lozne podloge. Znaci godinu dana prvo te podloge rastu, onda se seku, donose kući, krate na, vidite, na 50 cm, onda moraju da se skinu ove ovaj, sve ove ovaj populacije kasnije pred samo kalemljenje, krati se ovaj deo ovde do zgloba gde treba da zapusti korijen i onda kreće kalemljenje. Iako ne možemo da izvozimo za tržište Evropske unije, po kvalitetu ne zaostajemo za evropskim zemljama. Najviše se i dalje izvozi za Rusiju i region, a sve više kupci traže kalemove naših autohtonih vrsta poput prokupca i tamjanike.